Ветерани АТО та ООС, волонтери та містяни, розгорнувши 400-метровий прапор України, пройшли від бульвару Шевченка до Майдану Героїв. Там же вишикувались колони військовослужбовців 55-ї окремої артилерійської бригади Запорозька Січ, збройних сил України, Національної гвардії, військових комісаріатів, військової служби правопорядку Сармат, представники Національної поліції, патрульної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом понад пів тисячі людей, повідомив заступник начальника Запорізького гарнізону з морально психологічної екологічного забезпечення Андрій Якунін. Як ви бачите, доволі багато людей прийшло подивитися також, Більше 20 одиниць техніки, як військової, так і спеціальної задіяно. Люди мають змогу подивитися, що знаходиться на озброєнніх, як і військових формуваннях, так і патрульній поліції. Тобто приходять люди, дивляться, доволі для нас такий масштабний захід, тому що ну, 30-річчя нашої України, це дійсно ми повинні були якось визначити військові, що вони можуть красиво показати. Ми сьогодні все, що краще в нас є, ми показали». Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Урочисте проходження проходить в Києві і в Запорізькій області, тому дуже мені надзвичайно приємно. Готувалися ми недовго, тому що ми ходимо на службу все одно. І вся наша підготовка це була виключно з ініціативи поліцейських у їхній вихідний час, тому що вони також пишаються і для них це велика честь і гордість, гідно сьогодні представляти наш підрозділ на урочистому проходженні війська. Відчуваю відчуття гордості за нашу державу, сам учасник бойових дій, дуже пишаюся нашими. Побратимами всіма просто супер. Це такий український дух. Тут сьогодні ну скільки людей, сіки ну, близьких по духу, всі ми такі рідні. Це просто і люди. Люди в нас просто супер. Це емоції, просто переповнюють, зашкалюють. Це просто сьогодні таке свято, величне свято для України. Слава Україні! По завершенню військової ходи на майдані Героїв була організована виставка військової та спеціальної техніки.